Θα έχει περισσότερη ευτυχία, περισσότερε στιγμές εφορία, θα νιώθει πιο άνετα θα έχει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση, αν έχει τι δεξιότητε που χρειάζονται για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα που κάνει. Yeah. Γεια σα, είμαι ο Θαδωρή Αραμπατζή, συγγραφέα του βιβλίου Ακαταμάχητο Δικτυακό Μάρκετινγκ, δημιουργό του GreekCoach.gr και του προγράμματο Επαγγελματία του μέλλοντος στο FuturePro.gr.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 Και κατ' επέκταση τα αποτελέσματά μας σε όλους τους τομείς, είτε έχει να κάνει με την εργασία μας, με τη συμπεριφορά μας, με τις σχέσεις μας, με την νοοτροπία μας, με την άθλησή μας, με τη διατροφή μας, είναι η ψυχολογία μας. Κάνουμε ή δεν κάνουμε πράγματα, ανάλογα με την ψυχολογία μας. Και συχνά επιτρέπουμε την ψυχολογία μας να καθορίζει, τελικά, την ποιότητα τη ζωής μας. Το σημερινό μάθημα έχει να κάνει με το πώ να είστε ευτυχισμένοι. Πώ να είστε ευτυχισμένοι επαγγελματίε. Πώ να είστε ευτυχισμένοι δικτυωτέ. Όλοι θέλουν να είναι ευτυχισμένοι. Τι είναι πιο σημαντικό στη ζωή, περισσότερα χρήματα ή το να είστε ευτυχισμένοι. Και η απάντηση προφανώ είναι να είστε ευτυχισμένοι. Κάποιοι άνθρωποι είναι ευτυχισμένοι και έχουν πολλά χρήματα και κάποιοι άνθρωποι είναι ευτυχισμένοι χωρί να έχουν πολλά χρήματα. Οπότε μάλλον ο υπέρτατο στόχο είναι το να έχουμε ευτυχία και να περνάμε καλά στη ζωή μα. Συχνά μιλάω για την ευτυχία και για το ότι για μένα ό,τι κάνω έχει να κάνει με το να είμαι ευτυχισμένο στη ζωή μου. Αλλά καθώ το ψάχνω όλο και περισσότερο, βλέπω πόσο ισχυρό μπορεί να είναι όλο αυτό. Το να έχουμε δηλαδή μια νοητική κατάσταση ευτυχία, καθώ χτίζουμε την επιχείρησή μα ή κάνοντα οτιδήποτε άλλο. Α δούμε λοιπόν από πού ξεκίνησε όλο αυτό. Τι συμβαίνει με την ευτυχία. Και να σημειώσω εδώ ότι δεν εννοώ ότι δεν θα πρέπει να κερδίσετε πολλά χρήματα και ότι θα πρέπει να έχετε το νου σα μόνο στην ευτυχία. Είναι γεγονό ότι αν πάρετε ένα άτομο το οποίο έχει πολλά χρήματα και είναι ευτυχισμένο και ένα άτομο που δεν έχει πολλά χρήματα και είναι ευτυχισμένο, εντάξει, σίγουρα και οι δύο είναι ευτυχισμένοι, αλλά σίγουρα είναι καλύτερο να είστε οικονομικά άνετα όσον αφορά την ελευθερία και τι επιλογέ που μπορεί να σου προσφέρει. Και τα χρήματα σε κάποιο βαθμό μπορούν να εξαλείψουν απογοητεύσει ή κάποια προβλήματα και να φέρουν την ευτυχία σε κάποιο βαθμό. Μάλιστα πριν από λίγο καιρό είχα δει μια ομιλία του ομίλου Ted που είχε σαν τίτλο «Money can buy happiness», ότι δηλαδή τα χρήματα μπορούν να αγοράσουν, μπορούν να φέρουν την ευτυχία, αρκεί να χρησιμοποιούνται σωστά. Η συγγραφέας Gertrude Stein είχε πει ότι «Έχω υπάρξει και πλούσια και φτωχή και πιστέψτε με, όταν ήμουν πλούσια ήταν καλύτερα». Οπότε το να έχετε χρήματα μπορεί να συνεισφέρει ω έναν βαθμό στην ευτυχία σας. Πριν συνεχίσω, να πω ότι διοργανώνω μαζί με κάποιου άλλους επιχειρηματίε. Ένα τύλιο σεμινάριο Internet Marketing και Online Επιχειρηματικότητα, στο οποίο κάποιο μαθαίνει πώ μπορεί να δραστηριοποιηθεί επιχειρηματικά μέσω ίντερνετ, χωρίς ρίσκο και χωρί τεχνικέ γνώσει. Το σεμινάριο αυτό αποτελείται από τρει ενότητε. Στην πρώτη ενότητα μιλάμε για το πώ κάνουμε αποτελεσματικό μάρκετινγκ και πώ μπορούμε να προωθήσουμε οτιδήποτε μέσω ίντερνετ. Στην τρίτη ενότητα μιλάμε για συγκεκριμένα εργαλεία και μεθόδου ανάπτυξη μέσω ίντερνετ, ενώ στη δεύτερη ενότητα μιλάμε για ψυχολογία και ενοτροπία επιτυχία. Βλέπουμε συγκεκριμένε τεχνικέ αυτοβελτίωσης και πώ να ξεπεράσετε αυτοπεριοριστικέ πεποιθήσεις που λίγο πολύ επηρεάζουν και σταματάνε όλου μα. Για να δείτε περισσότερα για το σεμινάριο αυτό, μπείτε στο GreekCoach.gr, κάτι το σεμιναρ. GreekCoach.gr, κάτι το σεμιναρ. Για μένα όλο αυτό ξεκίνησε πριν μερικά χρόνια. Όταν διάβασα το βιβλίο που λέγεται Ρωή. Το βιβλίο αυτό είναι γραμμένο από τον Μιχάλη Τσιχτσέν Μιχάλη. Μπορεί να το σκότωσα τελείω το όνομα, δεν ξέρω. <laughs> θα το βρείτε γραμμένο στην περιγραφή του βίντεο. Και αυτό το βιβλίο με άγγιξε, γιατί η ουσία του βιβλίου είναι ότι η ευτυχία είναι το να μπορείτε να ασχολήσετε με μια δραστηριότητα όπου έχετε τι απαιτούμενε δεξιότητε για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Να το επαναλάβω. Ευτυχία είναι το να μπορείτε να ασχολείστε με μια δραστηριότητα όπου έχετε τι απαιτούμενε δεξιότητε για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Με άλλα λόγια, αν είστε μουσικός και έχετε αναπτυγμένε τι δεξιότητε του να παίζετε καλά ένα μουσικό όργανο, μπορεί να χάνεστε, να ε, ξεχνιέστε καθώ παίζετε το συγκεκριμένο όργανο. Μπορεί να χάσετε την αίσθηση του χρόνου καθώ παίζετε το μουσικό όργανο αυτό. Και αν έχετε δική σα επιχείρηση, ή αν ασχολείστε με τι πωλήσει ή με το δικτυακό marketing και γνωρίζετε καλά τι δεξιότητε, για παράδειγμα να κάνετε μια καλή παρουσίαση, μπορεί να χαθείτε κάνοντα μια παρουσίαση. Αυτό είναι το να βρίσκεστε σε μια κατάσταση ροή. Και αυτό πιθανόν είναι για πολλού ο στόχο. Να βρίσκονται σε μια νοητική κατάσταση όπου ασχολούνται με κάτι και έχουν τι απαιτούμενε δεξιότητε για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Δεν του απασχολεί ο κόσμο γύρω του εκείνη τη στιγμή. Είναι συντενισμένοι τόσο πολύ που είναι σαν να χάνουν την αίσθηση του τόπου και του χρόνου. Το ίδιο θα μπορούσε να συμβεί και όταν κάνετε τηλεφωνήματα σε υποψηφίου σα. Να είστε δηλαδή σε μια κατάσταση ροή. Θα μπορούσε να συμβαίνει παίζοντα κάποιο άθλημα ή κάποιο παιχνίδι, όπου θα μπορούσατε να χαθείτε, να ξεχαστείτε βρισκόμενοι σε κατάσταση ροή. Αυτό είναι ο στόχο για πολλού ανθρώπου. Να βρίσκονται σε κατάσταση ροή. Κάπω έτσι ξεκίνησε και με εμένα. Σκέφτηκα ότι, αν είναι να γίνω καλό στη δουλειά μου, για να γίνω καλό στο δικτυακό μάρκετινγκ, χρειάζεται να γίνω καλό στη γλώσσα του δικτυακού marketing. Χρειάζεται να γίνω καλό στο να κάνω τηλεφωνήματα σε υποψηφίου. Να γνωρίζω πώ να κάνω παρουσιάσει. Να γνωρίζω πώ να προκρίνω. Να γνωρίζω πώ να έχω γρήγορε απαντήσει όταν μιλάμε με του ανθρώπου. Πριν διαβάσω το βιβλίο ροή, ήξερα ότι αυτό είναι σημαντικό, αλλά διαβάζοντά το ήρθε σαν επιβεβαίωση και σαν επεξήγηση αυτού που ήδη γνώριζα. Ότι θα έχει περισσότερη ευτυχία, περισσότερε στιγμέ εφορία, θα νιώθεις πιο άνετα, θα έχει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση αν έχει τι δεξιότητε που χρειάζονται για τη δραστηριότητα που κάνει. Γι' αυτό αυτοί που κάνουν προσωπική προπόνηση μαζί μου, ή που συμμετέχουν σε ομάδες υποστήριξη, ή σε άλλε εκπαιδεύσει που κάνω, όπου μαθαίνουν πολύ καλά τα σενάρια ανέβριση υποψηφίων, μαθαίνουν να παρακολουθούν την πρόοδό του με νούμερα, μαθαίνουν να υποστηρίζουν καλά το δίκτυό του, και γενικά μαθαίνουν να έχουν πολύ καλό έλεγχο τη επιχείρησή του, είναι πιο ευτυχισμένοι. Σίγουρα κερδίζουν περισσότερα χρήματα, αλλά είναι και πιο ευτυχισμένοι. Ξεκίνησε λοιπόν όλο αυτό με το βιβλίο ΡΟΗ. Μετά, λίγο αργότερα, ένα πολύ γνωστό και αναγνωρισμένο ψυχολόγο, μάλιστα είναι ο πρώην πρόεδρο του Αμερικανικού Συνδέσμου Ψυχολόγων, λέγεται Μάρτιν Σέλιγκμαν, έγραψε το βιβλίο Αυθεντική Ευτυχία, Authentic Happiness, που μιλάει για το πώ να κατανοήσετε τι είναι η ευτυχία, πώ μπορείτε να την αποκτήσετε για τον εαυτό σα, αλλά και πώ μπορείτε να προπονήσετε άλλου ανθρώπου για την ευτυχία. Και σχέθηκα ότι αυτό είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον, γιατί μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και εμεί στη δική μα δουλειά. Στην ελλακτική επιχειρηματικότητα, στο δικτυακό marketing. Αν μπορούμε να μάθουμε πώ να αναγνωρίζουμε ποια είναι τα δικά μα φυσικά χαρίσματα και ταλέντα. Και αν μάθουμε τι δραστηριότητε που χρειάζεται να κάνουμε για να είμαστε σε κατάσταση ευτυχία. Και αν το μετρήσουμε αυτό και δούμε θετικέ αλλαγέ να συμβαίνουν στη ζωή μα, τότε ίσω να μπορέσουμε να προπονήσουμε και άλλου ανθρώπου στην ομάδα μα και στην οργάνωσή μα να κάνουν το ίδιο πράγμα. Φανταστείτε πόσο ισχυρό θα μπορούσε να είναι αυτό. Να δουλεύετε δηλαδή με τα άτομα τη ομάδα σα και να του δείξετε και να του προπονήσετε στο πώ να ενισχύσουν την ευτυχία που έχουν στη ζωή του και πώ να εξαλείψουν κάποιε από τι απογοητεύσει που έχουν στη ζωή του. Φανταστείτε πόσο ισχυρό θα μπορούσε να είναι αυτό και πόσο ελκυστικό θα μπορούσε να είναι κάτι τέτοιο στο να δεθεί αυτό ο συνεργάτη μαζί σα. Πραγματικά όταν το σκέφτομαι αυτό, συνειδητοποιώ πόσο ισχυρό μπορεί να είναι το θέμα αυτό με την ευτυχία. Τώρα, ο Μάρτιν Σέλιγμαν ήταν για 26 χρόνια ψυχολόγο σε ανθρώπου που βρίσκονταν στο 5% των πιο καταθλιπτικών ανθρώπων στι ΗΠΑ. σω και στον κόσμο. Μιλάμε για ανθρώπου που είχαν τάσει αυτοκτονία και γενικά είχαν πολύ σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα. Δούλεψε λοιπόν με αυτού του ανθρώπου για 26 χρόνια και κάποια στιγμή τελικά έφτασε στο σημείο να πει ότι ακόμα και αν μπορέσω να βοηθήσω αυτού του ανθρώπου να αποφύγουν τα αρνητικά συναισθήματα, τα αρνητικά πράγματα που συμβαίνουν μέσα του όπω το θυμό, την κατάθλιψη, όλα τα αρνητικά πράγματα αυτό με το οποίο τελικά καταλήγουν είναι ένα κενό μέσα του, όχι ευτυχία. Άρχισε λοιπόν να κάνει μια έρευνα και σκέφτηκε γιατί αντί να έχουμε την αρνητική ψυχολογία να μην έχουμε τη θετική ψυχολογία. Έκανε λοιπόν αρκετή έρευνα πάνω σ' αυτό και έγραψε 26 βιβλία και εκατοντάδε άρθρα σχετικά με την ψυχοθεραπεία. Ένα από αυτά τα βιβλία είναι το βιβλίο φθητική ευτυχία. Αυτό που βρήκε λοιπόν είναι ότι το να ξεφορτώνε αρνητικά συναισθήματα δεν σε κάνει ευτυχισμένο και ότι ίσω υπάρχει ένα τρόπο να το αλλάξουμε αυτό. Και να έχουμε θετικά συναισθήματα, θετική ψυχολογία. Και να προσδιορίσουμε, να αναγνωρίσουμε και να δούμε ποια είναι αυτά και να βρούμε τρόπου για να τα ενισχύσουμε αυτά τα συναισθήματα και να τα χρησιμοποιήσουμε στην καθημερινότητά μα. Και σε αυτή τη διαδικασία έκανε πολλέ ερευνητικέ μελέτε, δηλαδή τα αποτελέσματά του ήταν επιστημονικά μετρημένα, όχι θεωρία ή ξέρω εγώ ότι κάτι του φάνηκε μια καλή ιδέα και το έγραψε στο βιβλίο του. Και κάποια τα πράγματα που ανακάλυψε είναι ότι οι άνθρωποι που είναι πιο ευτυχισμένοι είναι συνήθω πιο κοινωνικοί. Συνέδεσαν επομένω την ευτυχία με την κοινωνικότητα. Αυτό είναι ένα από τα πράγματα που έμαθαν. Ανακάλυψαν επίση ότι οι άνθρωποι που είναι πιο ευτυχισμένοι ζουν περισσότερο. Σε μία έρευνα που έκαναν, το 90% αυτών που ρωτήθηκαν ζούσαν περίπου 8 με 9 χρόνια περισσότερα. Το φαντάζεστε. Αυτοί που είναι ευτυχισμένοι ζουν περισσότερο από αυτού που δεν είναι ευτυχισμένοι. Κάτι άλλο που ανακάλυψαν ότι οι ευτυχισμένοι άνθρωποι κερδίζουν περισσότερα χρήματα σε σχέση με αυτού που δεν είναι ευτυχισμένοι. Ανακάλυψαν ότι οι άνθρωποι ήταν πιο δημιουργικοί όταν ήταν ευτυχισμένοι. Οι άνθρωποι ήταν εξυπνότεροι όταν βρίσκονταν σε μια κατάσταση ευτυχία. Η ευτυχία λοιπόν, πέρα από όλα τα άλλα ωφέλη, μπορεί να σα βοηθήσει να κερδίσετε και περισσότερα χρήματα. Τώρα, για τι είδου ευτυχία μιλάμε εδώ. Στο βιβλίο του ο Μάρτιν Σέλιγμαν, αναφέρει τρία είδη ευτυχία. Το πρώτο είναι η τωρινή σα κατάσταση ή η κατάσταση ευχαρίστηση. Όπω το να βλέπετε μια καλή ταινία, να απολαμβάνετε ένα ωραίο γέμα, να κάνετε ένα μασάζ, τα πράγματα που κάνετε δηλαδή σήμερα, τώρα, εκείνη τη στιγμή και εκείνη τη στιγμή σα κάνουν να νιώθετε χαρούμενοι, ευτυχισμένοι. Ο δεύτερο τύπο ευτυχία είναι αυτό που ονομάζουμε καθήλωση. Όταν δηλαδή είστε καθυλωμένοι από κάτι. Όταν είστε συνεπαρμένοι από κάτι. Τι είναι τώρα αυτό. Η καθήλωση που αναφέρουμε εδώ είναι η ροή που αναφέραμε νωρίτερα. Όπου είστε συνεπαρμένοι από κάτι. Είστε απορροφημένοι σε κάτι. Όπου είστε τόσο πολύ μέσα σε αυτό, όπου χάνετε την αντίληψη του χρόνου και του κόσμου γύρω σα. Όπω είπαμε πριν, Μπορεί να γίνεται τόσο καλή στην παρουσίαση, όπου να χαθείτε κάνοντα μια παρουσίαση. Για παράδειγμα, αν θέλετε να γίνετε καλοί στο τένννι, και μάθετε να παίζετε τέλο πάντων τέννι, και παίζετε με κάποιον που είναι πιο καλό από εσά, χάνεστε μέσα στο παιχνίδι. Είστε σε μια κατάσταση ροή. Αυτή λοιπόν είναι η ευτυχία συμμετοχή. Η ευτυχία τη καθήλωση. Και ο τίτλο τύπο ευτυχία είναι μια ζωή με νόημα. Βρείτε κάτι πολύ σημαντικό. Κάτι πιο σημαντικό από εσά. Στην επιχειρηματικότητα ή στο δικτυακό marketing, πολλοί το κάνουν, πολλοί ασχολούνται για να βοηθήσουν άλλου ανθρώπου. Για να κάνουν τον κόσμο καλύτερο. Πιο υγιή, πιο πλούσιο, πιο ελεύθερο. Αυτή ίσω είναι η υπέρτατη κατάσταση ευτυχία. Όπου δουλεύετε με πολύ σημαντικά πράγματα, δίνοντα νόημα στη ζωή σα. Όπου κάνετε κάτι για το κοινό καλό. Τώρα φυσικά σε καμία περίπτωση δεν μπορώ να θεωρηθώ ειδικό πάνω στο θέμα, ούτε στην ψυχολογία ούτε σε όλα αυτά. Αλλά αν θέλετε να αποκτήσετε μια βαθύτερη κατανόηση στο θέμα τη ευτυχία, μπορείτε να αγοράσετε το βιβλίο Αυθυντική Ευτυχία, Authentic Happiness και να διαβάσετε. Αν είναι σημαντικό για σα το να έχετε στη ζωή σα, Γράψτε τη λέξη ευτυχία στα σχόλια. Ελπίζω να βρήκατε χρήσιμο το σημερινό μάθημα. Αν το βρήκατε, κάντε ένα like, αφήστε ένα σχόλιο και επίση θα το εκτιμούσα να το μοιραζόσατε με άτομα που πιστεύετε ότι θα του βοηθούσε, θα ήθελα να έχουν περισσότερη ευτυχία στη ζωή του. Αποφασίστε να γίνετε καλοί σε αυτό που κάνετε, ώστε να βρίσκεστε σε κατάσταση ροή καθώ το κάνετε ή μοθοδορήσα ραμπατζή και θα τα πούμε στην κορυφή. Γεια σα. Αν θέλει να κάνουμε μια ανάλυση τη επιχείρηση για 30 λεπτά εντελώ δωρεάν ή αν δεν έχει επιχείρηση,